اصبحت مساله حميد بيلوان تفيناردوتكم لانك تتمسك بجداره وتتمسك بجداره وتتمسك بجداره وتتمسك بجداره وتتمسك بجداره اصيدياس دي اس جان اخف إمالاس غي لا من نو يبدا ايلا خواس تالني تالني ايغا تشي زي لي تالني اسياده وزال ازال الزويت اي بايش هاي هي مشكل مخطط السور تاعتي غاشكله ثلاث مسريات للغساله دار كون باهر السنيبير رونتينيا دور سته ما تسكنو من جيم مي لاباجون تاع الفيسبوك facebook.com/learn.tifinagh سكر ما سبسكراي بلا شين على اليوتيوب باش كل ديتكم امينو لاشين حتى نيرس بايرات